جب میرا نکل کلام حضرت امام حسین تو آوازیں آ رہی تھی یہ کون سی وقار ہے یہ کون شاہ ذوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا ہوا تمام جسم ہے چدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈڈا ہوا یہ نہ نور عن ہے یہ بال یقین حسین ہے اس پیاسن پر شیر خدا خدا ہے